ne pohajkovanje, pa bo nekoli po nekoliko. adrenalinsko. Se se javljam pred, upam, da bo mes kakšen pameten posnetek, če ne pa se zih javim po, in povem kako je bilo. Vodcu je kar neke možnosti za take športne logodljivščine. Mi smo se zdaj odlučili za aktivni planet, imajo lepo ceno, so se so prijazni, vse ti razložijo, vse ti povejo, pomirijo prej, <laughs> tako da priporočam, oziroma bom se javlja na koncu, če priporočam. Forward, stop, back and get down. Okay? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah. <laughs> cruiser i like it wow to out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 <laughs> We we'll back to <laughs> Nice one. <laughs> <laughs> do you want to jump to the river, Possibly to Wait, if possible, over this rock. Why? 7 meters. To, to jump? Yes. But no, sure. by <laughs> <To this side. laughs> you, do you need want to start no, because no, because no. Sure. you to no. jump because, because I don't I don't possible. Okay. Okay. Lower. Take down! the <laughs> Okay, guys, you the trip. If you want to swim it, you can go through things to the end. Okay. show thing is for a swim. Bude super, ful priporočan, aktivni planet, rec, mora, ful cool fine. Imajo rafting, zipline, canyoning, vse kar je tukaj za počet. Super so in če se za njih odločite za kjer vhodi od teh aktivnosti in povete kdo vas je poslal.